Entre els empresaris més forts i rics del món estan els del sector energètic. Hem quedat així, en este polígon, en el delegat d'una cooperativa que produís llum i que els està plantant cara. Andrés, d'on traieu l'energia, de les taronges? Home, podria servir l'etanol, però no ens dediquem encara a això. Com ha estat així, en un magatzem de taronges? La traiem de les taulades solars que tenim ací instal·lades. Tu eres d'una cooperativa d'energia. Sí. Produïu llum, no? Produïm llum per als socis de, de la cooperativa. Fem la nostra pròpia energia neta. Així tenim quatre taulades diferents, interconnectades. Mira que bonico, es pareix un llac de, de plaques. Vosaltres el que ha fet així és llogar a aquest magatzem de taronges les teulades. Efectivament. Este món de la energia és el dels poderosos. Desgraciadament el de l'oligopoli, el de les empreses tan grans, tan grans que se te mengen tenen tantíssims diners i tant de poder que es permissin tindre a 22 exministres i un parell d'expresidents de govern en la seva nòmina. Vosaltres no heu creat això per a guanyar diners? No, la cooperativa és una entitat sense ànim de lucre i pensem reinvertir quan vol benefici en potenciar més les energies renovables. Vosaltres sou una empresa molt xicoteta dins d'aquest món de la energia. Pues, imagina't, front a 22 milions de contractes que tenen aquestes grans companyies, nosaltres som 7.000 persones. 7.000 front. front a 22 milions. De moment, però creixem a un ritme espectacular. Arribareu a plantar-los cara, estos? Jo estic, estic pensant i vull pensar que ja estic plantant cara fent el que estic fent. Tots aquests potentalls no? que estan dins d'este des de sector energètic, des de russos, estos que tenen, hasta equips de futbol... I tu, per exemple, què eres? Jo sóc voluntari com la resta. I de què treballes? Jo sóc electricista. Tu eres un llumener. Sí. La llum que genereu ací va parar a la xarxa elèctrica. La xarxa elèctrica. Això és l'autopista per a unir cap al transformador i l'evacua per a ell ser poste d'allà. Tu que pagues de llum al mes? una mitjana de 10-20 euros mensuals. Podríem anar a casa, podríem parlar també amb algun veí, a veure què li costa, perquè estic convençut que és difícil trobar algú que paga 10 euros de llum al menys. És, és molt difícil, la gent normalment paga més. A bé, jo també m'estic produint un poquet la meva energia. Venia darrere de tu, venies a espatllet, eh? Sí, és que jo no vull consumir massa gasoll. Ho t'has calculat per a consumir el més possible? I sí, per anar més tranquil per la vida. Este cotxe, més de 120, no ha anat mai. Mai? Mai, per què? En este molí quanta energia pots generar? 400 volts a hora, si està funcionant a ple rendiment. Dalt d'esta on col·loques tu l'aerogenerador? Sí. Menuda antena, tu. Normaleta. Normaleta. I com puigues, a dalt? Doncs pues com un mono, cap a dalt. Aguanta bé, eh? Ui, no et no. Tranquil que no caus. Una, dos, tres, quatre, cinc, sis plaques tens, eh? No cal més, eh? Mirant les teules, vegem que el teu cas és estrany, no? Vull dir que n'hi ha poqueta plaques solar diguéssim, en folles, no? Home, mireu com vulguis. Per a mi lo estrany és que hi hagués tanta superfície on poder ficar plaques i que no hi hagués ningú que fique I que només hi hagués canteules, no? Efectivament, perquè jo tingué les cases tindria plaques solars. Les plaques solars venen a tet. Ah, sí, per què hi posa zero? Veràs, perquè això m'està dient el que jo estic consumint de la red. Per tant, el que jo tinc que pagar a la companyia. Ah, mira. Eh? No. Com la nevera ara mateix està consumint de l'energia del sol, a mi no me costat un duro. Això ho has col·locat tu? Este, que sé que no és eficient, quan jo acabo d'utilitzar-lo, senzillament, baixo la palanqueta i ja està, I zero. Ja està. Sí. Existeix algun càlcul sí. de quan consumixen tots aquests electrodomèstics que nosaltres pensem que estan apagats i que estan consumint? Sí, a nivell mundial, me pareix que són 4 terawatts. Una barbaritat absoluta. Ensenya'm la factura teua de la llum. Ja anem a imprimir-la, vinga. Papers reciclats, sí. <ríe> està. Jo he portat també el rebut de la meua factura de llum de casa. Podríem anar al saló de ta casa, que estem més amples? Anem i amb el... ulleres eh, per a veure la lletra menuda. Jo he pagat d'un mes eh, 80 euros en 24. A que què has pagat. 62 amb euros. 48 euros. Ara bé, és de dos mesos. Això vol dir que si en aquesta companyia puc estalviar-me diners? No, en aquesta companyia, en principi, no t'estalvries diners. El rebut de la llum està el terme de potència i el terme d'energia. El terme de potència com si tu digués el mínim, i l'altre terme és el que realment tu has gastat. En assemblea de Somenergia vam decidir que el terme de potència seria més econòmic i el terme d'energia seria un poquet més car. Si tu vols fer un ús eficient, vols aprofitar els consells de la cooperativa, baixaràs el teu consum. El que volem nosaltres és baixar consums, no vendre energia. La factura de la llum sempre és una cosa que és molt difícil d'entendre. Sí, penso que no l'han fet tot lo clara que hauria de ser. Precios BOE. Tarifa ATR 2.0A. Tarifa de suministro. Tours sin discriminació horària. Això què vol dir? Es Suposa que és una tarifa que està protegida, però en realitat jo no veig cap de protecció perquè cada 6 mesos te puxen el, el rebut de la llum. que Estem parlant d'una puxada del 70% des de l'any 2008 un 81,4% dels últims 10 anys. A pujar la llum? Sí, si això és protecció... Vos dir que exprimen els interessos d'aquestes grans companyies? Evidentment. Per damunt dels consumidors. Home, unes companyies que en els últims 10 anys han tingut vora 50.000 milions de benefici, mentre que a tu t'han pujat un 81,4% el rebut de la llum. Si es fera una auditoria, si s'apriquen quant costa de veritat l'energia, està aquesta gran mentida es desmuntaria. No costa tant de produir l'energia? Evidentment no. Evidentment no. I que estan venent és una moto sí. per a guanyar diners? Jo penso que sí. Eh, eh, fer front a aquesta mentida suposa difondedades. I difondedades suposa gent que estiga disposada a estudiar-les. Clar, la majoria de la gent no entén el rebut de la llum. Com es va parar a, a intentar entendre el que jo estic dient? Podíem eh, agarrar la teua factura i anar a vore els veïns, sabreure també què paguen de llum. Mira, si tenim tres dones en el forn, estem gravant una cosa en este moment. Clara, i venim Clar, sí, a parlar en vostès, que han pagat en la última factura de llum. Jo 34 euros. Me paix que pagar seta és tant típico. Jo es que tinc la llum mínima. Jo també, i també mai. Vostès es canviarien de companyia? Com no me fie de ningú, pos pues no me canvi. Bueno, vale. Adéu. Si Así sí si sé. Passem? Sí, okay, clar. So, so normal, ¿no? La llum, eh, ensenyem sí, la, no, la llum a les cases. que Jo entro i pego una ulladaçó i immediatament, és claro, la meva professió, dic, ostres, excés de consum, excés de consum. I això que tenim així dalt, Andrés? És autèntica ogellia. <laughs> Des del una punt de energètic, eh, que no venim no, així. No, eh? Cada punt d'això s'està consumint 50 batx. M'apagué en seguida, eh. No, no, no, no. no, no, no. <laughs> Enric el que no sap és es que cada punt d'això podria estar consumint 5. Això és 5. Per, ti, per tant, tinc 5, 10, 15, 20, 25, 30 matxos. En lloc de 300. Sí, clar. I jo com se menja? Eh, la, la, la llum... En una lampareta LED. Mirem la factura, a veure tot sí. això com es tradueix eh, en euros. Doncs no pues en euros una, una, una és una barbaritat. 391 euros. ensenya la teua factura. Unos 30 euros. Jo, Andrés, el coneix molt de temps, no ho hauràs pogut dir abans. Eh. <laughs> això és una exageració. Si jo faré un venedor de llum, jo mai estaria intentant baixar el teu consum perquè jo estaria lucrant-me de com més consumis, com més més bon guanyelló. Des de la cooperativa el que estem fent és tot el contrari, és explicar com podem baixar el consum. Te deixem, Enric. Vale, vaig a pagar les llums. Apaga-ho tot, que Apaga ja saps el tot. que consumis.